عالم زان حق الله وعدله عالم زان حق الله وعدله عالم زان حق الله وعدله معاجز حيدار حسب له وعدله نكس قرص الشمس غرب وعدله نكس قرص الشمس غرب وعدله وعدل الفارض حماي الحاميه وعدل الفارض حماي الحاميه وعدل الفارض حماي الحاميه للعريس بنار الشوق شبينا وجينا وجبنا فرحا على اللي واجنا وشمعت فرح مسلم اجينا نحن له وأخوته مسيح وباركه له باركه له على الرزق باركه له باركه له باركه له باركه له باركه له له أعلى حلي أعلى وينك وينك أيوباركوا لا باركوا العريس الغالي بارحة له والجارب والنجوم تلالي باركوا لا باركوا لا لا ايدك, أيدك أيدك أيدك يلا ايه إي على اي العريس يا حمل حمى وعينك على يا حمل حما وعنك على العريس يا حمل حما وقال مولانا النبي هادينا وتزوجت من الناس دينا خذ ذكيا خذ ذكيا خذ ذك ابن يد علا هدين واخذ قه وجمال خذ لك ابن يد علا هدين وجمال الناس دينا وتزوجت من وعنك على العريس يا حمل حما وعنك على يا حمل حمو وعانك على العريس إيه إيه إيدك, ايدك ايدك ايدك صفقه وينك هلا هلا هلا إيه على العريس هلا هلا هلا هلا هلا روح وينك روح ايوه خونا خوش يستاهل الهوسه وخونا خوشخو يلا شيل العريس تعال انت تعنيت بعد لنا ايوه خونا خوش وخوي يستاهل الهوسه وخونا خوشخو ها هو نقاشه هو <خشكو> يسعى لدى الهوى سوف ايدك وقو... لدى <متع> ايدك <متع> ايدك ايدك لدى الهوى سوف أي لدى الهوى سوف يسعى لدى الهوى سوف يسعى لدى الهوى سوف هلا لدى الهوى سوف يسعى يستاهل الهوس و الخو خوشخو يستاهل هلا مبروك لك اهل مولود يا الغالي مبروك لك اهل مولود هلا هلا هلا صبق <تصفيق> هوس ايدك ايدك ايدك إي ومبروك لك أحلى مولود يا الغالي مبروك لك أحلى مولود هلا هلا هلا شيله شيله يلا يلا يلا إي إي إي هلا هلا هلا ومبروك لك أحلى مولود الغالي و بهاي الأفراح نفر قال وبسا هاوا بايه لفراح نفر على اسوينه المجموعه المجموعه وبسم الله وصيعه ترتضى وجموعه، وبسم الله وصيعه ترتضى والجماعه والله او بعرس فاحتنا كل تتمتع ايدك ايدك ايدك ايدك هلا هلا هلا وبعرس فاحتنا كل تتمتع والله او يحفظك الرب المعبود يا الغالي حفظك الرب المعبود هلا هلا هلا ابدئ لتاملنا كلنا. ها كلناها حبلت املنا للعيلة كلنا ومبروك لك هالمولود يا الغالي هلا هلا هلا هلا هوس هي هي مبروك لك هالمولود يا الغالي مبروك لك هالمولود والله اوه هاي الفرح ومهاي هاي الفرح او ومبروك لك هالمولود يا الغالي هلا هلا ومبروك لك هالمولود أو كل الاحب هلمسه سهرانه هذا الفرح خالد أجب ميحانه وغدامه يمه اليوم هم فرحانه والله اول جمع يمك محشود يا الغالي هلا هلا ايدك ايدك ايدك صفقه صفقه وين مبروك لك اهل مولود يا الغالي مبروك لك اهل مولود والله هذا فرحنا اليوم طش اخباره هلا هلا هلا هلا هذا فرحنا اليوم طش اخباره وبيت الشمر يزهيز يزهي زبن واره مع ماما واخوته وقطاره ويوم ماما واخوته واخوته واخوته وخطاره الله اوجد اللي يحبك موجود يا الغالي يا حبك موجود يا الغالي يا نفضل القلوب يا نفضل القلوب يا أغلى محبوب ها ها يا نفضل القلوب ها ها ها ها ها ايدك ايدك ها ها يا نفضل القلوب يا أغلى محبوب يا نفضل القلوب يا أغلى محبوب مبروك لك هالمولود يا الغالي مبروك لك هالمولود وها خوتها وبعد عليها خو فرحنا بعرسها اليوم ومحمد اجينا واذا شموع الفرح عشره وجينا القمر قدام صار احمر وجينا بحفلنا اليوم خلنا نفرح سوية يا بحفلنا اليوم اي أيوة بحفلنا اليوم خلنا نفرح سوا يا بحفلنا اليوم بحفلنا اليوم هلا هلا يامل اسمع اسمع يامل عشق احيا نفوس ورده ويا خي عونه يا خي يا خي يا خي ما ترك الذي ترك ورده يا يا عري كل تهنئة شنو ورده ويا ما احلى الورود بحلمسيه ويا ما الورود هلا هلا هلا هلا, هلا, هلا ويا ما احلى الورود بحلمسيه وها خوتها يا عين على العريس وش محلاه صغير والشموع تلوق والله ويا عمام اليوم حضره واصدقاء ويا وخواله ويا واحباءه ويا وها خوتها ومحبوبهم وحبونا محبوبهم ومحبوبهم وحبونا محبوبهم صفق ايه افرع يلا شدها وينك؟ يلا سعد سعد جستم سخن اليوم اشوف اشوف ايه ومحبوبة هما يحبون محبوبة هما ايه ومحبوبة هما يحبون محبوبة هما ايه ومحبوبة هما يحبون اوها خوتها نشوفكم لا والله العقال يطفون اوها خوتها تهاني تهاني تهاني من القلب نهديها للطيبين ابعرس الغالي احنا اليوم شنو, شنو, شنو فرحانين آه. حل عريسنا ومحروس من كل عين وها خوتها ويستاهل نفرح لعيونه يستاهل نفرح ويستاهل نفرح لعيونه يستاهل نفرح لعيونه يستاهل نفرح هلا هلا هلا هل اي ويستاهل نفرح لعيونه ايه وين الصفقة؟ ليش ابوي ما صفقة؟ ايه صفقة صفقة صفقة أفرع على على لو يستاهل لعيونه يستاهل لعيونه يستاهل نظرة لعيونه هاي هاي قصيدة أو هو سماري أريد عليكم لأبو العريس أبوك موجود؟ الله يرحمه إن شاء الله الخالق الله يبارك فيك شمع وبخور وحنة وضوا وتشكليت وعريس بفرحته تكتمل يا ريت ويا ريت السعاده دايمه بهالبيت وها خوتها هاي شنو بعد اعلى اعلى ها خوتها ها آه خوتها آه ويتهنى بعرسه واحلامه يتهنى بعرسه ويتهنى بعرسه واحلامه يتهنى بعرسه ويتهنى بعرسه واحلامه يتهنى بعرسه صفقه ايدك ايدك ايدك ايدك ايدك ايوه إيه يتهنى بعرسها وحده عم يتهنى بعرسة او يتهنى بعرسها واحلى عم يتهنى بعرسها ما خونتها ها آه. آه. خونتها ها آه. ابو وين ها خونتها خونتها حل عريسنا الغالي وحلو طوله بس بهالهول الطويل بتعرف بتعرف هذه يلا يوم انا هذا الحلو يستاهل الهلهول يستاهل لهول دعوله بسعاده وخير الدنيا كلها وهاخذها ومحبوب وهم حبونا محبوبهم ومحبوبهم وحبونا محبوبهم ومحبوبهم وحبونا محبوبهم ومحبوبهم وهم حبونا محبوبهم, محبوبهم, محبوبهم, محبوبهم, محبوبهم يحبونا استريحنا قرالكم مقطوعه مال عشاق بعد شوي حتى دورنا تركلنا المجال لاخوتنا استريح <سطريح> <صريح صريح سطريح> استريح الله, الله يوفقكم تعبناكم <سطور> شوي من ابيكم يا يحب؟ بس انت زين والله والله يا الفاقد حبيبي شلون انت تعيش عريسنا ما تحب خويا انتهى على إيه حب السهر قضية اليوم نسوي زلزال؟, زلزال؟ لو باكر اليوم لو باكر زلزال. زلزال اليوم لو باكر اليوم. اليوم اليوم راح اسوي لكم زلزال بس, زلزال زلزال. زلزال بس انتم بكم شو الغرفه شوياكم يا الفايقد حبيبي شلون انت تعيش قلبك واللي عندك شنو فايده يا الفاقد يا الفاقد حبيبي شلون شلون انت تعيش قلبك ولا عندك شنو فائدة لو تسألني تعرفني جواب بهاي أموت لو حبيبي بيوم ما شفته بوي اموت اموت اموت حبيبي بيوم ما شفت افرح لو اشوف صوره المحبوب واتلحف ابوسن ابوسن وجنتو شفته كرام اتلحف يا لو اشوفن صورة المحبوب أشوف صورة المحبوب واتلعب ابوسن وجنته وشفته اذا اشتاق ليوصلن هو بطيب بس يسمع حبيبي ابشاع حلفتي ابد لا حبد لا حبيب وما أحب غيره يا بعد لا ابد لا يا يا حبيب حبيب وما يا احب غيره ابد لا يا ابد لا ابد لا يا وشعوري وشوق واحساسي ابد لا ما اصدق بيوم اقدر ابد لا يا ابد لا ابد لاي هي صلوات يلا, يلا. ويستاهل العريس هالهوله ويضي الحضور اليوم صفقولة أو يمحادر الكرار ادعوا له ادعوا له استأهل العريس هل هو يستاهل العريس هل إذا ك إذا ك إذا ك إذا أو يستأهل العريس هل الله أو يا يمحادر الكرار ادعوا له ادعوا له يمحادر الكرار ادعوا له ادعوا له استأهل العريس هل هله هله هله هل صفقة وينك يلا يلا ايدك ايدك ايدك ايدك على اعلى ايه له يباركوا له العريس الغالي فرحت اهل والقرابه وين النجوم تلالي بحركوا له هلهله صفقوا له يلا وينك صفق ايدك, ايدك. يلا وين على على على ايدك ايدك ايدك ك ألف على على ألف صلعة على النبي عليه ألف على النبي عليه ألف صلاة على النبي عليه ألف على النبي عليه صوت الفرحة اليوم يتعالى ألفي <تصحيح> صلاة على النبي على رنبها وعلى عسل المحبين نادى الموالي هلا هلا هلا هل بعرس المحبين نادى الموالي ألفي صلاة على رنبها وعلى ألفي صلاة على رنبها وعلى ألفي صلاة على الله أو كل الأحب بهالمشي فرحانة فرحانة أو كل الأحب بهالمشي فرحانة إيه هذا فرح والله عجب ما يحان واحباب هم اليوم ينبا الي وطر السعادة رفرف رف علينا واسم الحبيب الغالي نادين والكل تعنا تسبيحة ارضاها والكل تعنا تسبيحة ترضا الف صلاة على النبي والف صلاة على النبي صفقه صفقه صفقه يلا يلا وينك وينك الف صلاة تعلننا بواله الف صلاه على النبي والله اوهامنا فرحنا اليوم طش أخباره. وبيت الموالي يزهم بانواره ويه يم مع ماما وخوته قطار ويه مع ماما وخوته هل ويه وهاليوم اليوم هم عجنه الحنه اليوم هم عجنه الحنه ادعي له يا ابني ريت تتهنى اليوم هم عجنه الحنه ادعي له يا ابني صوت الفرح صار اي صوت صوت الفرح صاااع وباي الافراح الف صلاة على النبي الف صلاة على النبي هَلِ ايدك ايدك هوس وينك وينك يلا يا الف صلاة على النبي إيه ليلة تفرح بها الاهل مجموعة إيه ليلة تفرح بها الاهل وباسم الوصيحة درع لقنا شموعه وبعرسه ايدك ايدك ايه وبعرسه هل الله او الليلة هي وليلة فرح اليوم عشناها وورود جنت الحب نشرناها وبعد يلطور معشوق له أيوه هل صلاة الصلاة على النبي وعلي الف صلاة على النبي الله او أبو صلاة على النبي على النبي هس الدور نحن العريس بوي شو تقوله خالف. خالف. ها, ها؟ من كم ديتش غير شكل يا أبوي ايه. يلا تعال نريد واحد من أجاويدنا الكبار إن شاء الله كلكم كبار بعد روحي يلا. يلا يلا عمي, عمي. تعال ننام هنا هي هاي الحنة هاي الليلة حنة أبوي ها؟ ها؟ يلا يلا حطي أيدك حطي أيدك بعد روحي ألف صلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد صلوات ألف صلاة والسلام عليك حبيب الله محمد صلوات ليلى حنت ولنا فرحانه ليلى حنت ليلى حنت ولنا اسفرحنا ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى الليلة حنته ولناس فرحانة الليلة حنته فرحانة الليلة حنته ولناس فرحانة الليلة ايدك ايدك ايوه الليلة حنته ولناس فرحانة الليلة حنته فرحانة الليلة حنته روح حط الجنب الليلة حنته ولناس فرحانة الليلة حنته الليلة حنته وهسه تجي زفة اسمع عروس عروس سيارة وعروس في بصفه باكر عينه من الفرح ما تغفى طول الليل توقع يونا ساان الليل حنته فرحانة الليل حنته والناس فرحانة الليل حنته والناس فرحانة ويا صلاتك يا نبينا إي ويا صلاتك يا نبينا حلوة هالليلة حلوة هالليلة حلوة هالليلة, حلوة هالليلة, حلوة هالليلة يا صلاته ارسل بارك علينا ويا صلاتك أرسلهم يا أرسلهم ويا صلاتك ينبينا حلوة الليلة علينا إن شاء الله افراح دائما